انا بهل تخرج عبد الرحمن ملازم كبك حنان <الحيناد>. ذهب <تسفح> <وهضح تسفح> نجم سم. من فوق كتفه <تسفح> ولا مكان خذها بجهد داخل الميدان انا اشهد شهد عبد الرحمن الكرمات انسمان يوسمان دور الكرمات انسمان راعي الفزعه ودفر قال لا عسى منزله عند الولي وسط المجنان وخ و انا ثاني هذا هذه جد وجهتها داخل المدار انا شفت عبد الرحمن ذيبان وانا شوه شبي متحول يا تعب الانسان وانا شوه شبي متحول يا تعب الانسان هم بانك هني عسى دايم الفرحه مج العينه اللي ترى الكل ونخاله وصل صدى عن لنا <مزباني تصفيق> فعلي يذكر مثل مثل الخليج؟ جوال صفر, صفر